تا همین ست سال پیش مردم معتقد بودند یه زن حامله اگه پوست صافی داشته باشه پسر میزاد و اگه پوستش ناسافی داشته باشه دختر. اگه زن حامله سریع و فرز حرکت کنه احتمالا پسر و اگه آروم و شلوول حرکت کنه دختر میزاد. این خرافات جاهای مختلفی توی ایران و جاهای دیگه شیو داشته. البته دیگه الان میدونیم اینا چیزی جز خرافات نمیتونه باشه چون ما دقیقاً میدونیم سلولای بنیادین و در نهایت فرزند چطوری متولد میشه توی همه حیوانات جنس نر با جنس ماده تفاوت داره و انسان‌ها هم از این قضیه مجزا نیستن درسته که زن‌ها با مرد‌ها تفاوت بیولوژیکی دارن اما توی یه جامعه انسانی حقوق زن‌ها باید با حقوق مرد‌ها برابر باشه چون هر دو جنس توی همه زوایای زندگی با هم شریک هستن اما این موضوع رو همه می‌دونیم، پس پیشتر از این در مورد حقوق زن‌ها صحبت نمی‌کنم. امروز می‌خواییم ببینیم تعیین جنسیت توی انسان‌ها و حیوانات چطوری اتفاق می‌افته. این ماهی که می‌بینید اسمش گلابچ ماهی هست و توی عمیق‌ترین قسمت‌های اوگیانوس‌ها زندگی می‌کنه. همونطور که می‌بینین جنس ماده توی این ماهی‌ها به مراتب بزرگتر از جنس نر هست. ماده‌ها معمولاً کف دریا زندگی می‌کنن. وقتی نر‌ها یه ماده رو پیدا می‌کنن، دیگه ولش نمی‌کنن. اونا خودشون هم مثل یه انگل می‌چسبونن به ماده و دیگه از بدن ماده جدا نمی‌شن و در ازای غذایی که از بدن ماده دریافت می‌کنن بهش اسپرم میدن. توی موجودات دیگه هم جنس نر و ماده و روش و آمیزش با هم خیلی تفاوت داره. ما انسان‌ها و همه موجودات زنده توی سلولای بدنمون یه چیزایی داریم به نام کروموزوم که همه ژنای ما داخل اونا قرار دارن. انسان از هر کروموزوم یه جفت داره که هر دو کروموزوم توی این جفت شبیه هم هستن. به جز یه مورد که به کروموزوم X ایجک معروفه. توی انسان اگه همه کروموزوم‌ها جفت باشن و کروموزوم آخرم هر دوش اکس باشن زن و اگه یکی از این جفت کروموزوم ها شبیه اون یکی نباشه و به جای XX بودن X Y باشه مرد شکل می‌گیره توی بیشتر پستانداران دیگه هم همین روش به عنوان روش تعیین جنسیت استفاده میشه کروموزوم X تقریباً شامل 800 تا ژن هست ولی کروموزوم Y که خیلی هم کوچیک‌تره حدوداً 70 تا ژن داره توی انسان‌ها کروموزوم Y از پدر به فرزند منتقل میشه جالبه بدونید فقط یکی از جنای کروموزوم ایرک هست که موجب تعیین جنسیت میشه و بقیه ژنای اون کروموزوم به چیزای دیگه غیر از تعیین جنسیت مربوط هستند. توی بعضی از موجودات مثل بعضی از پرنده ها، حشرات، ماهی ها و انکبوت ها دو تا کروموزوم دیگه به نام Z و W توی تعیین جنسیت دخیل هستند. توی این حالت، جفت ZZ به جنس نر و جفت ZW تبدیل به جنس ماده میشه. همینطور، این جنس ماده هست که کروموزوم W رو به دخترش منتقل می‌کنه. توی بسیاری از خزندگان، شرایط محیطی موجب تعین جنسیت میشه. توی برخی از لاک دریایی، اگه دمای هوا بالا باشه، هورمون جنسی بیشتری تولید میشه و جنس ماده شک می‌گیره. و دمای هوای پایین موجب شکگیری جنس نر میشه. پس سرعت گرمایش زمین روی گونه این موجودات تاثیر زیادی داره و گرم شدن بیش از حد و سریه زمین منجر به انقراض اونا میشه. بعضی از مایا میتونن خودشون هر وقت خواستن جنسیت خودشون رو عوض کنن. به این کار میگن نرمادگی یا دو جنسی. این موجودات میتونن توی دوره حیاتشون از ماده به نر یا از نر به ماده تبدیل بشن. دلقه اکماهی ها یه نمونه از این گناه ها هستن. بعضی از گونه‌های های دلقه ماهی وقتی به دنیا میان همهشون نر هستن. وقتی ماده گروه یا مادرشون می‌میره بزرگترین مرد خودشو به ماده تبدیل میکنه تا نسلشون بتونه ادامه پیدا کنه. البته توی فیلم در جستجوی نمو که ساخت شرکت دیزنی هست نه تنها به این مورد اشاره نشده بلکه کمپانی دیزنی این داستانو جوری تغییر داد که واقعیت برای بچه ها روایت نشه اما حالا می‌دونیم که واقعیت به مراتب جالب‌تر از داستان دیزنی هست توی بعضی از گونه‌های دیگه بزرگ‌ترین ماهی گروه نر هست و وقتی این نر می‌میره بزرگ‌ترین ماده گروه طی سه روز خودش خودش رو به نر تبدیل می‌کنه تا نسلشون ادامه پیدا کنه عجیب بود نه ما هنوز نمیدونیم که چرا سازوکار شکلی جنسیت توی موجودات مختلف انقدر متفاوته اما بیولوژی تکاملی حداقل تونسته این تفاوت‌ها رو به شیوه خوبی طبقه بندی کنه توی مورچه‌ها ملکه و همه کارگران ماده هستند اما اگه یه تخمک به طور کامل بارور نشه یا باروریش ناقص باشه به جنس نر تبدیل میشه پس توی این دسته تفاوت توی مقدار و دوز کروموزوم هستش که جنسیت رو تعیین می‌کنه. جنسیت توی ساس‌ها و زنبورها هم به همین شکل تعیین می‌شه. اینا روش‌های رایج تعیین جنسیت بودن. اما می‌خوام خیلی کوتاه به چند تا داستان جالب دیگه هم در مورد جنسیت حیوانات اشاره کنم. این ماهی که می‌بینین اسمش مولی آمازون هست و از نظر جنسی بی هست. این ماهی فقط تظاهر به آمیزش جنسی می‌کنه و بچه‌‌هاش از تخمک لقاه نیافته به دنیا میان. مولی آمازون به اسپرم احتیاج داره ولی نه برای باردار شدن بلکه برای اینکه اسپرم قشای اطراف تخمک رو پاره کنه تا مرحله رشد شروع بشه برای این کار مولی آمازون به اسپرم یه ماهی دیگه به نام مولی بالبادبانی احتیاج داره بعد از این آمیزش همیشه و فقط مولی آمازون به دنیا میاد که کاملا شبیه مادرشه و هیچ شباعتی به مولی بالبادبانی نداره دیگه اینکه توی حیوانات جذاب بودن برای روند تولید مثل اهمیت زیادی داره توی انسان هم جذاب بودن به عنوان زیبایی شناخته میشه ولی قضیه زیبا بودن توی انسان و زیبا بودن توی حیوانات خیلی با هم متفاوته و در واقع یه جورایی کاملا برعکسه. توی انسان‌های دوره سرمایه‌داری زن‌ها بیشتر خودشون جذاب و زیبا می‌کنن در حالتی که توی حیوان‌ها معمولاً رقابت برای جلب توجه جنس ماده بیشتره. همینطور توی حیونا زیبایی توی چیزای مثل رفتار، اندازه و رنگ خودشون نشون میده و تنوع خیلی بیشتری از انسان‌ها داره. بیاین یه نگاهی به بوغلمون وحشی بندازیم. بوغلمون‌های وحشی دو جور نر دارن. نر غالب و نر است. زمستون قبل از اینکه نرها به بلوغ برسن، همه نرای گروه یعنی همهی برادرها و برادرای ناتنی توی یه سری جنگ بوغلمونی بزرگ و بیرحمانه با هم رقابت میکنن. برنده نهایی مسابقات تبدیل میشه به نر غاب و بازند ها همشون میشه نر زیر نره زیرد کار نرره زیردست اینه که برای برادای غالبشون ماده پیدا کنند و خودشون با اینکه اسپرم تولید میکنن اما هیچ وقت تولید مثل نمیکنن. اگه نر غالب کشته بشه بقیه براد بازم با هم مسابقه میدن تا یه نفر به عنوان نر قالب مشخص بشه. همونطور که توی تصویر می‌بینیم بوغلمون غالب از زیردستاش بزرگتر و رنگی‌تره و برای جلب توجه ماده، پرای دومشو به نمایش می‌ذاره. همینطور بوغلمون نر تاج و ریش هم داره که به نظر من خیلی چندش آوره ولی بوغلمون‌های ماده عاشقشن و تاج و ریش نر غالب از تاج و ریش نر زیردست بزرگتره. و البته همینطور که می‌بینین، بوغلمون ماده اصلا هیچ زیبایی خاصی نداره چون احتیاج به زیبا بودن نداره. رقابت برای کسب توجه ماده بین نرها اتفاق میفته و در اصل اونا هستن که باید خودشونو به نمایش بذارن توی ها و طاووسا هم همونطور که میدونیم جنس نر یه ویژگی هایی داره که جنس ماده نداره و میشه به عنوان زیبایی ازش نام برد یه مورد جالب دیگه زمرد ماهی خال خالیه این گونه ماهی یه نو ماده و سه نو نر داره نر قلم رو که هم اندازش بزرگه و هم رنگارنگه نر غماری که توی کارای خونه و تمیزکاری کمک میکنه و در عوض بهش اجازه داده میشه چند تا از تخمک رو باردار کنه و نر هیلگر که موقع تخمک گذاری ماده طی یه حرکت انتحاری با سرعت میاد توی لونه یه عالم اسپر میریز توی لونه و سری فرار میکنه نر قلم رو چون خوشگل و رنگی پگیه باید مثل همه گونه های دیگه هزینه های زیباییش رو هم بفرداازه. اون مجبور شبانه روز توی لونه بمونه و از تخ ما مراقبت کنه. زیبایی ظاهری و رفتاری توی خیلی از موجودات زنده منجر به راحت شدن تولید مثل و بقای اونگونه میشه. توضیح مسئله جذابیت و زیبایی فقط با پیشرفت‌های اخیر علم ژنتیک و فرگشت امکان پذیر شده و به ما نشون میده حیوانات زیبایی رو درک میکنن و برای ادامه نسلشون ازش استفاده میکنن. البته همونطور که گفتم مفهوم زیبایی و جذابیت توی انسان خیلی پیچیده تره. مثلا توی بعضی از قبایل آفریقایی گردن بلند یا بینی په میار زیبایی میشه. میشه.ی اصلا چرا راه دور اگه نگاهی به عکسهای مشروع های شاههای قاجار بندازیم میبینیم که تا همین صد سال پیش توی کشوری مثل ایران زنهای توپول و دختره که سیبییل داشتن زیبا محسوب میشدن. ولی امروز به خاطر تاثیر رسانه های مخصوصا غربی میار زیبایی زننا به لاغری و عاری از موبودن تغییر کرده. شاید تا 100 سال دیگه مدل‌ها و ملکه های زیبایی با معیارهای امروزی خیلی هم زشت ترقبی بشن. کسی چه می‌دونه؟ همونطور که میدونین ما نه توی ویدیوها و نه توی سایت کرونوس از تبلیغات استفاده نمی‌کنیم. اما ساخت ویدیوهای علمی و آموزشی هزینه زیادی داره که تا این لحظه عجیب خودمون پرداخت شده. خواستم توی این ویدیو از دوستانی که کارت اعتباری دارن میخوام اگه به پیشرفت کرونوس و بهتر شدن کمیت و کیفیت کار ما علاقه مندن از طریق لینکی که توی توضیحات این ویدیو اومده به ما به طور ماهانه کمک کنم. ما با ماهانه دو دلار کمک مالی از طرف شما هم دلگرمتر میشیم و هم میتونیم از پس هزینه‌های تولید پادکست بر بیاییم همینطور اگه از این ویدیو خوشتون اومده مشترک کانال ما بشین و اون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید مرسی از منبع عظیم انرژیتون و اینکه اون رو به اشتراک میذارید.